وايد حلو وايد جميل لما تختبر قدرتك على الابتكار خلال هذه ثلاثين يوم. الابتكار يعني إن تخلق شيء من لا شيء وإن تقدم فكرة ما في لها شبيه في مجال أنت تحبه وتهتم فيه. رأيك تطلق لأفكارك العنان وتفاجئنا؟ وبالأحرى تفاجئ نفسك بقدراتك الإبداعية وقدراتك على الإبتكار بوقتها بس راح تحس فعلاً بلذة الكمال والانتصار انطلق